Sziasztok, Bánhát vagyok, három éve élek Berlinben, és mivel a családom és a barátom nagy része is Magyarországon él, ezért fontos nekem, hogy, hogy minél többen elmenjenek április 8-án szavazni, és együtt határozzuk meg az ország elkövetkezendő négy évét. Én személyesen az itt szavazók kampányban veszek részt, aminek az a célja, hogy minél több németországi magyar járuljon az urnák elé. Kampány keretében fölvesztük a kapcsolatot berlini, magyarok által látogatott helyekkel, a magyar boltok, a Magyar kulturális Intézet, ugye vannak magyar szórakozóhelyek is. És én meg gyorsan létrehozok egy, egy eventet, hogy a majdnem teljesen üres új lakásunkat felavassuk. Sokan lusták, hogy ezt a másfél percet ráadozzák az életükből, miközben tényleg nem több. Nap küldtem egy e-mailt, hogy, hogy házigúd lesz, hogy a házigúdik, hogy a házigúdírom mindenképpen gyerek. Változás akkor lesz, ha teszünk érte. Tegyél érte, te is.